नमस्कार बता मित्रों मरु नाम था धुति है हूँ एम एड सेम थ्री आई आई टी गांधीनगर में अभ्यास करूचस ना एक सब्जेक्ट है इंक्लूजन कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क एट के समावेश शिक्षण न ख्याल नीति मड़कू यम यूनिट नंबर चार एनो सब टॉपिक चार पॉइंट चार रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट हम आप सौ प्रथम प्रस्ताव न जो समय जता आ विभाग हेठ अपंगता क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थाओं एटनल इंस्टीट्यूशन स्थापना कर સ્થાપિત સવાયત સંસ્થાઓની પ્રકૃતિમાં છે આ સંસ્થાઓ મુખ્યત્વે વિકલાંગતાના ક્ષેત્રમાં માનવ સંસાધન વિકાસમાં વિવિધ અભ્યાસક્રમો ચલાવીને વિકલાંગ વ્યક્તિઓ એટલે કે પર્સન વિથ ડિસેબિલિટી સેવાઓ પ્રદાન કરીને અને ક્ષેત્રમાં સંશોધન ઇન્સ્ટિટ્યુટ છે એને હવે આપણે વારાફરથી જોશું પેલા છે નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર એમ્પાવરમિંગ ડેવલપમેન્ટ દેહરાદૂન બૌદ્ધિક વિકલાંગ વ્યક્તિઓના સશક્તિકરણ માટેની સંસ્થા જે સિકંદરાબાદમાં છે ત્રીજી યલી આવર જંગ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ સ્પીચ એન્ડ હિયરિંગ ડિસએબિલિટીસ જે મુંબઈમાં છે છે સ્વામી વિવેકાનંદ રાષ્ટ્રીય પુનર્વર્ષન તાલીમ અને સંશોધન સંસ્થા કટકમાં આવેલી છે નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ફોર લોકો મોટર જે કલકત્તામાં છે ભારતીય સાંકેતિક ભાષા સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર દેહરાદુન નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ફોર એમ્પાવરમેન્ટ ઓફ પર્સન વિથ વિઝ્યુઅલ ડિસેબિલિટીસ જેની ભૂમિકા આ મુજબ છે તો કે બારમા ધોરણ સુધી દ્રષ્ટિહીન માટે નિવાસી શાળા સેવાઓ પ્રારંભિક હસ્તક્ષેપ અને આકારણી સેવાઓ વિશેષ શિક્ષણ અને પુનર્વસન મનોવિજ્ઞાન ક્ષેત્રે અનુસ્નાતક અંડર ગ્રેજ્યુએટ અને ડિપ્લોમા જેવા અભ્યાસક્રમો ચલાવે છે સંશોધન અને વિકાસ વિકાસલક્ષી પ્રવૃત્તિઓ પણ હાથ ધરવામાં આવે છે આ સંસ્થા દ્વારા ઇન્સ્ટિટ્યુટ ફોર ધ પર્સન વિથ એન્ટેલેક્ચુઅલ ડિસએબિલિટીસ જેનું સ્વરૂપ એના છે જે સિકંદરાબાદમાં આવેલી છે કે રાષ્ટ્રીય બૌદ્ધિક વિકલાંગ વ્યક્તિઓના સશક્તિકરણ માટેની સંસ્થા તેની ભૂમિકા આ મુજબ છે જ્ઞાનાત્મક પુનઃ સ્પષ્ટ અને દ્રશ્યમાન હકારાત્મક પરિણામો સાથે બૌદ્ધિક અપંગ વ્યક્તિઓ માટે પુનર્વસનની સેવાઓ ત્યાર પછી એમ અનુસ્નાતક અંડર અને ડિપ્લોમા કક્ષાના વિશેષ શિક્ષણ અને પુનર્વસન મનોવિજ્ઞાનના અભ્યાસક્રમો વિશેષ શિક્ષણ ક્લિનિકલ મનોવિજ્ઞાન જ્ઞાનાત્મક ઉપચાર અને વ્યવસાયિક અને કૌશલ્યની તાલીમ સિકંદરાબાદ નોયડા અને ન્યુ દિલ્હી ખાતે પૂર્વ વ્યવસાયિક સ્તર ત્યાર પછી છે અલીયાવર જંગ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ સ્પીચ એન્ડ હિયરિંગ ડિસેબિલિટીસ જેનું ટૂંકુ સ્વરૂપ છે એ જે મુંબઈ ખાતે આવેલી છે जरी और रिहेबिल नोडल एजेंसी हाल में एक सौ छियासी होस्पिटल आ सर्जरी सूचिबद्ध है तृतीय ઉપચારાત્મક અને શૈક્ષણિક અને વ્યવસાયિક સેવાઓ આપવામાં આવે છે અને પ્રારંભિક હસ્તક્ષેપ અને આકારણી સેવાઓ પણ પૂરી પાડવામાં આવે છે ત્યારબાદ पर्संस बहुविध विकलांगता व्यक्तिओना सशक्तिकरण राष्ट्रीय संस्था आ संस्था भूमिका आ मुजब एम फिल ग्रेजुएट अंडर ग्रेज्युएटिप्लोमा अभ्यासक्रम क्लिनिकल साइकोलॉजी જી વગેરે ત્યારબાદ બહુવિધ વિકલાંગતા ધરાવતી વ્યક્તિઓને પુનર્વસન સેવાઓ આપે છે મનોવૈજ્ઞાનિક આકારણીઓ અને હસ્તક્ષેપો અને સમાવિષ્ટ પ્રારંભિક શાળા અને વ્યવસાયિક તાલીમ આપવામાં આવે છે દનદયાળ ઉપાધ્યાય રાષ્ટ્રીય શારીરિક વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટેની સંસ્થા જે ન્યુ દિલ્હીમાં આવેલી છે આ સંસ્થા દ્વારા લોકો મોટર વિકલાંગતા ધરાવતી વ્યક્તિઓને વ્યાપક પુનર્વસન સેવાઓ આપવામાં છે પ્રોસ્થે ઓર્થોટિક્સ ફિઝિયોથેરાપી અને ઓક્યુપેશનલ થેરાપીમાં અનુસ્નાતક અને અંડર અભ્યાસક્રમો પણ ચલાવવામાં આવે છે स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबीन सेवाओं प्रोस्थेटिक्स फिजियोथेरापी ऑक्युपेशनल थेरापी, थेरापी व्यावसायिक परामर्श सेवाओं प्रारंभिक हस्तक्षेपी सेवाओ पूरी पा સુધારાત્મક અને પુનઃ રચનાત્મક શસ્ત્ર ક્રિયાઓ માટે સુસચ્છ બે ઓપરેશન થિયેટરો પણ છે રેડિયોલોજીકલ અને પેથોલોજીકલ તપાસ કેન્દ્રો પણ આવેલા છે रापी ऑक्युपेशनल थेरापी व्यावसायिक परामर्श सेवाओं प्रोस्थेटिक्सटिक्स फिजियोथेरापीक्युपेशनल थेरापी अनुस्नातक अंडर ग्रेज्युएट अभ्यासों ચલાવવામાં આવે છે જે પચાસ પથારીવાળી હોસ્પિટલ અને સુધારાત્મક સર્જરીમાં રૂમો છે શારીરિક દવા અને પુનર્વેશન સેવાઓ અને ઓપીડી અને રેડિયોલોજીક સેવાઓ આપવામાં આવે છે ત્યારબાદ ઇન્ડિયન સાઈન લેંગ્વેજ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ સેન્ટર ન્યૂ દિલ્હી ભારતીય સાંકેતિક ભાષા સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર સાઇન લેંગ્વેજ નો કોર્સ પૂરો પાડવામાં આવે છે ભારતીય સાંકેતિક ભાષા જે દસ હજાર શબ્દો નો સારી રીતે સંશોધિત શબ્દકોષ પણ વિકસિત કરો છે ज रूपांतरित करने एनसीई आर टी साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर सोशियल मीडिया में सुलभ भारतीय सांकेतिक भाषा न प्रचार थैंक यू आभार